Hola, hola. Saluda a tothom. Des de la JOTK, l'Assemblea de Joves de Cornellà, volem, en primer lloc, agrair-vos l'assistència al concert. I aprofitirem aquest moment per transmetre un missatge. La SOTK, som un grup de joves de Cornellà que ens hem organitzat per combatre els la problemàtica que ens el sistema capitalista tant a nivell global com a la nostra ciutat cercant alternatives participant en els moviments socials del nostre barri Som, antica... Som anticapitalistes considerarem que és un sistema que ens genera desigualtats socials i econòmiques sistema... Volem construir un sistema econòmic amb justícia social, participació política repartiment del treball i de riquesa com una oci alternatiu per jovent un sistema amb accés universal als drets bàsics, com l'educació, la sanitat i l'habitatge. Treballant dia a dia per construir una ciutat ecològicament sostenible, antifeixista i antipatriarcal, on els jovents puguem viure lliurement nostre, la nostra sexualitat. Un món on tots el, els pobles tinguin el dret a la seva autodeterminació i on els joves ens puguem desenvolupar fora del control poders del Munch i la repressió policial que ens muen a terme els estats capitalistes. També volíem fer una menció especial a la policia, especialment als amuls d'aquests gossos, aquells amuls de molt a i de molt lluny i també aquells que tenim molt a prop aquí a l'Ajuntament de Cornellà, aquells que per unes pintades amb grans malitats pels carrers de Cornellà es posen molt nerviosos i ens amenacen, ens tenen submenys a un seguiment policial i que com d'això passat, per un mínim, s'ho ha de convocar per nosaltres, sense gran difusió ni grans doncs, suports, envien vuit volgones dels antibalots i fan l'esplendament especial de la policia municipal. Tot això aquí mateix, a Cumballà. Aquest mateix ajuntament que un espais per pintar les parets a un col·lectiu anomenat joves de Cumballà, mentre que nosaltres ens tractem d'aquesta manera especial. L'optimalització del jovent combatiu. Homofòbia i transfòbia. Avui, que és 28 de juny, diada per l'alliberament gai, lésbic i transexual. Els moviments socials l'hem escollit per combatre l'homofòbia i transfòbia que ens afecta a tots. Per tot això, des de la JKK volem fer una crida a l'organització i a la lluita, especialment al jovent de Cornellà. I per últim, ens solidaritzem amb la lluita dels bombers i amb la resta de lluites obreres i populars d'arreu del món. Visca l'internacionalisme proletari, perquè la policia tortura i assassina, perquè la veritat és sempre revolucionària. Perquè no tenim cap por. Perquè la lluita ens dona allò que el poder ens pren. Salut i lluita.